تمشي أنوثتها حافية على لحم مشاعري فيشهق قلبي وأشوقاه يا رب الورى كيف لي عشق امرأة كمزهرية على شباك يلبس الياسمين نداء والنسرين زرى كيف لي عشق امرأة كمزهرية على شباك يلبس الياسمين نداء وهبت رياح من تلقائها فاحت مسكا وعنبرى، والصلاة على النبي تزغرد في الحناجر كلما مر المرحى من أمامه، وتخرج الأكواب هاتفة، والقهوة تغادر الصحوة وتنام على أسرة عبرها وهي تحتشد قدام المصب تلوى لي بكفها فيشرب الماء من ظهر كفيها حتى تويت انا من فم احتمال حضورها سكرا والحناء يصرخ احمرها وهي تدق بكعبها على طرقات قلبي ويشوفها الضياء يابى على الحسن تنزلا كي يسقط على جبينها منورا تنهض بلاغتي فلا تلحق بها وهي ترتدي عباءه اشواق ضيقه فتبرز خصرها يتعلم البحر منها كيف يهتز والنوارس تضحك أسكر من ضحكتها واذا بصت من الشباك كفت سفن العاشقين تحيرا العازفون يضبطون الاتهم على ايقاع فضوها والعاشقون يلقون قلوبهم ايهم يكفر قلبها تصفق صفة حين تراها والطريق يفسق لها صدره وأعمدة الإنارة إلاها جوقة العميان تعكس ما ترى وأنا ألكث المجاز بقلمي فيرد مزمجرا أي مقدرة تلوح لي فأصف كل هذا الذي أرى وكيف تهبط الثريا يا خفيف كيْتُ لا الثرى ترى اوقدت كل مصابيح قصيدتي علها تراني او ارى غمزه من عينها او قرصه في ركبه حلمي فاسْتَيْقِظ على صدرها يا سبحان من خلق وجل الذي القى حبا بحجم مجره بين جوانحه وفي عروقي دما جرى كلما شفتها أعرق تحناناً وذنجر قلب إليها في التشغيل لماذا جمت الأميان لأنها تحكي <تصفيق> اسمها <تصفيق>